إنزين انت لو لو مود ااا خلاص ايه نجيب والله عادي بالله والله كنت تحسن يلا يلا انا جاي تاني انا هنط فوق الحفره دي. اه والله كنت حاسد والله. شو بدك تشيلها في اخر آه. لا كنت شايلها وبعدها كنت مستنيك تنزل كنت عاوز اعمل حركه كده احطها وفي نفس الوقت انت وانت نازل. طب حطها تاني, تاني.